Hej och välkomna till dagens Gympapass. Idag ska vi göra rörlighetsövningar som man kan ha, göra hemma varje dag och med grejer som ni har i lägenheten. Till min hjälp idag så har vi Anna och Johan välkomna. Hur känns det? Klara ni... Johan? Och du Anna? Och Johan ska vara Annas assistent idag och Anna ska gympa. Blir det bra? Ja. Mm. Ja. Och vi får hjälpa dig lite med rörelserna, Anna, som ser du någonting? Nej. Mm. Nej, du ser inte någonting, nej. Vi börjar med lite uppvärmning. Mm. Johan tar Anna i händerna. Och så lyfter vi händerna uppåt. Ja, nu, bägge händerna. Där tar du, och så i andra handen. Och så upp mot taket Johan. Johanna, bägge händerna. Lyft och sträck. Kom igen, kom igen. Högre. Och så ner igen. Och så kör vi upp. Upp, upp, upp, upp, upp, upp, upp, upp i taket. Och ner. Och så upp igen, tre gånger, och så ner, och så två gånger till, upp och ner, och så en gång till, ja, och sen Johan och Anna, händerna framåt, mot mig, försök boxa på mig. Ja, just det. Han ja, gillade det. och så tillbaks. Och så fram igen. Se om du kan killa mig. Ja. Och så tillbaks. Okej, jag kommer närmare. Jag offrar mig för programmet. Åh, oh, min mage. Och så tillbaks. Och så fram igen, sista gången, mot min mage. Åh, förstör inte min tröja, den är den enda jag har. Bra! Känner jag oss uppladdade? Då. Börjar vi med rörlighet. Och det vi gör nu, Johan Anna. Nu ska Anna plocka älgflugor i nacken. Det är bra. Nej. inte. Nu tar du Anna i händerna. Och så tittar du på mig Johan vad vi ska göra. Bakom nacken. Där, och där har du en älgfluga. Och fy vad äckligt. Ta bort den. Och så fram igen. Och så. –bägge harmarna. Där bara. Och så fram. Ja, du var en loppa där bak också. Och så, så. Sakta. Du, du håller i och så tar vi med. Känner du att det töjer nu, Anna? Ja. Så. Känns det bra? tänkte vi skulle jobba med lite sträckning i axlarna också. Och vad kan man använda då? Sopborsten. Johan får en. Ja, tar en. ja du tar sopskytten. Och Anna, här har jag en sopborste. Du nyter till med händerna. <skratt> Och eh, nu kör vi uppåt. Så högt vi kan, och jag hjälper dig och lyfter. Och Johan, du kan gott böja nere så att uh, och så ner, böj dig framåt ett och så upp igen, två och så framåt Johan, ja. annat höjer. och så kommer du ner upp igen Johan. Och så tre framåt. Luta dig framåt så mycket du kan. Och så upp igen. Och så fyra. Framåt, framåt, framåt. Bra Johan, bra Anna. Och så kör vi sista, rätt in i kaklet. Och så framåt. Och så lyfter vi och sträcker och det töjer ut, ja det känns lite, det ser jag på det Och så ner igen. Bra. Det kan man använda en soppborste till. Ska vi jobba vidare med rörligheten? Och vad har vi då? En dammsugare. Vad kan man använda en dammsugare till? Får med ena handtaget, Anna? Jo. Så långt fram du kan på slangen och så drar du dammsugaren mot dig. Och så lite fart, den rör ju så långsammare än en snigel. Och så handen dit ut. mot Ja, bra. Du heja på Anna nu. Johan. Lite fart. Och så drar du. Får jag kaffe Ja, möjligt. Och så framåt. Kör du snart på mina tår. Du ser det är för långsamt. Vi tar det en gång till. Ja. Du håller, Anna. – Ja. – Fort. drar vi mot dig och så ut med handen. Och så drar vi. Och så fram. Och så dra, dra, dra, dra. Fort på den. Och så där. På mina tår. – Ja. Kan man använda en dammsugare till? Nästa gång får du sitta på dammsugaren så blir det tyngre Johan. Nu går vi över och kör tyngdlyftning. Titta vad jag har hittat under diskbänken. Flaskor. Och jag var varit mot det, vet du vad jag har gjort? Jag har sett till att korkarna sitter på. Varsågod, här Johan. Mm. Så. och Så, bara för att göra det krångligt så får du en i den handen också. Och så upp över huvudet, höger Ännu mer. Ännu mer, höger där uppe ska vi vara, ja. Och så ner. Ner, Johan. Ner. Mm -hmm. Och så upp igen. Ännu mer. Högre, högre, Är det där? Har vi någonting på att bry om oh, man kan tyngd lyfta? Och så upp igen. Kör på, Johan. Och så upp igen. Höger. Och så ner. Och så kör vi sista gången. Ner och så. Nu pressar vi på. Bra! Okej, okay. nu ska vi köra lite avslappningstöjning här på slutet. Och så slappnar vi av i armarna och så åh vad gott. Och så slappnar vi av utåt ut. Och så lägger vi händerna i knät. Så. Det var det passet vi skulle göra idag. Tack så mycket.